Liaol Olgoa Vasilescu imete, avem peste 6,3 milioane de angajați. În revisal nu sunt primii funcționarii publici, politii, militari. Lia Vasilescu, ministrul muncii, a anunțat, mari seara, la Antena 3, într-un interviu acordat lui Radu Tudor. Ce numărul angajailor din România nu e cel din Revisal, ci mult mai mare. Dacă în Revisal sunt înregistrate peste 6,3 milioane de contracte de muncă, Vasilescu spune ce acolo nu sunt primii funcționarii publici, cei din poliei din armat. Numărul muncii spune ce România se confruntă cu o mare lipsă foriei de muncă, iar în ar vor ajunge angajaii din Vietnam și Sri Lanka. Numărul din revisal nu e cel real. Acolo nu sunt primiți bugetarii, cei din poliție, din armat. România are mult mai mult decât 6,3 milioane de angajai. Avem o problemă în construcții. Avem nevoie mare de for de muncă. România, e în criză de oameni care se muncească. Problema noastră cea mare e deficitul de for de munc. Antierele sunt goale în construcții. Pleacă în setere imitate. De aia avem antierele pentru autostrăzi goale. Pe judecă de grani e o cerere disperată de for de munc, acolo omajul e zero. Eu nu vreau să tereni în România, vreau să muncească românii, dar e o presiune foarte mare. Mi se cer oameni din să din afara UE. La de acum, Vietnam. Atlanta. Asta cer patronii, muncitori de acolo. Ei trebuie să le dea acelor setere în salariul mediu pe economie, iar eu le-am spus să le dea românilor salariul mediu, a spus Vasilescu.